Nic speciálního. Obvykle si přečtu SMSky potom si zajdu na víno. Tak když mám svátek, tak mi rodina a přátelé popřejí všechno nejlepší k svátku. A je to vlastně, jsou to vlastně malé narozeniny, takže dostanu malý dárek. Um, často dostanu nějaké přání a, nebo dort, manžel mi koupí dárek, a někdy jdeme někam na večeři, ale není to nic velkého. Svátek je většinou um, méně důležitý, než narozeniny. Já to obecně moc neslavím. Většinou třeba jdeme s kamarádama na pivo, ale neberu to nějak příliš vážně.